на 8 тисяч вступників? Коли і як вони складатимуть тести? Ми, напевно, вже звідси не вийдемо. Останні слова, які сказав Вітчимові один із загиблих синів Наталії Мухи. Фотографії – це спогади про наші щасливі часи. Тетяна Студінікіна з «Енергодара» відтепер живе у Тернополі. Завершилася реєстрація на участь в Національному мультипредметному тестуванні. Відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шейнюк повідомив, скільки осіб цьогоріч зареєструвалися для участі у мультитесті. В області виявили бажання складати національний мультипредметний тест 8 учасники. Це значно більше, орієнтовно на півтори тисячі, ніж у минулому році. Тестування відбуватиметься у дві зміни – в основну сесію і додаткову сесію. Основна сесія триватиме з 5 по 23 червня, а додаткова – з 11 по 24 липня. До 7 травня ще можна вносити зміни до своїх даних в електронному кабінеті, каже Юрій Шейнюк. За його словами цьогоріч, є певні зміни. Для прикладу, географія не потрапила до переліку предметів на вибір. Тестування відбудеться з трьох предметів – українська мова, математика – обов'язкові, а третій предмет – на вибір. У минулому році була історія України, а в цьому році цей предмет є, третім предметом є вибір для дітей. І найбільша популярність, власне, серед предмету, найбільше вибирають цей предмет історії України. На другому місці іноземні мови, ну, переважно англійська, і третій місце посідає такий предмет, як біологія. Серед зареєстрованих на тестування учениця 11 класу школи ліцеї номер 6 Ельміра Молоканова. Дівчина каже, додатковим предметом на іспит обрала біологію. Я планую поступати в медичний, тому саме біологія. У мене був вибір між хімією та біологією, але все ж вибрала біологію. Одинадцятикласниця Марія Літинська, каже, обрала третім предметом англійську мову, планує вчитися на перекладачку. Каже, особливої підготовки чи репетиторів у неї немає. Я аналізувала просто своє життя і свої здібності. Я зрозуміла, що найлегше мені дається з усіх запропонованих додаткових предметів англійська мова, адже я довший час жила... Трішечки за кордоном, саме в Лондоні, і тоді я відчула, що мені англійська мова просто раз-два. І я зараз особливо ну, її не вчу, я просто розраховую на ті знання, які в мене вже є. І м -м, просто переглянувши тест, я зрозуміла, що я в принципі, його здам. За 10 днів до тестування учасники дізнаються місце і час його проведення, але організатори просять не поширювати цю інформацію. Це зв'язано з безпековими питаннями, з ситуацією, яка сьогодні є в нашій державі. Тому екзамени будуть відбуватися тихо. Разом із тестуванням в Україні в нас буде також відбуватися тестування за кордоном, Наші через дипломатичні служби, Міністерство освіти і науки України. Погодило вже 32 країни і відповідні міста, де будуть наші тимчасово переселені учасники, там складати національний мультипредметний тест. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.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 Ірина Горошко розкладає на столі пензлі і фарби. Розповідає, використовує спеціальні для текстилю, оскільки вони водостійкі. Патріотичні малюнки на одязі художниця-аматорка створює від початку повномасштабної війни. Спочатку, каже, волонтерила. «Помагали ми від початку, як би так, повномасштабного вторгнення хворим людям, переважно медикаментами і медикаментами для бійців напереду. До повномасштабного вторгнення вона працювала завідувачкою місцевого клубу у селі Бодаки. Зараз розповідає тимчасово живе у Польщі, де долучається до заходів у підтримку України. Я намалювала одну картину другу представнику консульства. От і виставили мене в інтернет-групі, почали люди питатися, чи я можу розфарбовувати речі. От і думаю, а чому не спробувати? Дівчина з букетом соняшників та жовто-блакитною стрічкою у волосі. Таким був один із перших її малюнків. Розмальовувати джинсову куртку Ірину попросила її племінниця. Далі були інші картини на одязі та полотні. Дівчина Україна, берегиня роду, дитина війни, русський воєнний корабль, Леся Українка та розстріляний росіянами Олександр Матієвський. Це болюча тема. Я, я дітей відправила в школу і всі емоції виклала на картину, в свою роботу. Потім загинув Да Вінчі. Теж якось нахлинула, малювала Да Вінчі, чи розстріляного військового плакала. Бо важко монтувала відео, щоб додати ефекту плакала, бо такі емоції важкі, сумні. Коли й малюєш нескорену, от з мечем, чи ту саму берегиню, чи козацький дух, ну так, то вже тоді такі емоції гордості. Після нанесення малюнка фарба має сохнути впродовж п'яти годин. Творчий процес художниця знімає на відео та фотографує, а згодом публікує у соцмережах. Свої роботи дарує рідним та друзям. Одна з футболок була створена нею для військового Вадима та його дівчини, каже Ірина. «Я намалювала футболочки, передала зразу, і вони забрали, були задоволені». А ці джинси Ірина розмалювала на замовлення доньки. Що ми є українці, що ми любимо нашу країну незалежно, де ми є. Всі разом мусимо працювати на перемогу. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Переселенка з Енергодара Тетяна Студійнікіна фотографує жінок, які переїхали до Тернополя через повномасштабне вторгнення Росії. Фотографія для мене це життя. Це ну, взагалі це для мене все, тому що вона. Допомагає якось розслабитись, ти коли на фотосесії спілкуєшся з родиною, якось там розмовляєте про якісь там свої спогади, якось вона так все відволікає, час дуже плине швидко, а фотографія вона е допомагає зафіксувати ну, моменти нашого життя. Тетяна за фахом – економістка. Каже, фотографією захоплюється з дитинства. Жінка переїхала до Тернополя за Нергодара в серпні. Її рідне місто росіяни окупували на початку повномасштабної війни. В Нергодар вони зайшли в ніч з 3 на 4 березня. Тобто вони десь три дні намагались заїхати, але люди живим щитом ставали на в'їзді в місто і не пускали їх. Але що можуть зробити люди, ну, в яких немає да? там спецтехніки, з голими руками вийти проти колони танків. От. І десь на четвертий день вони заїхали в місто. І це була, мабуть, сама гучна ніч в історії міста тому що всю ніч ми чули вибухи саме коли вони захоплювали атомну станцію Тетяна розповідає виїжджаючи з окупованого Енергодара минули 9 російських блокпостів на кожному їх перевіряли перевіряли все Тобто запустили, вони по 10 машин запускали, запустили 10 машин, всі виходять, пасажири машини, вигружаєш все на підлогу повністю, всі валізи, сумки, все що є, треба все розстібнути, розкрити, і вони проходили, це військові з автоматами все глядали, щоб не вивезли ніякі файли, флешки. Тобто вони ну, переймались тим, щоб не вивезли якусь інформацію. У Тернополі Тетяна проводить для переселенців сімейні та індивідуальні фотосесії. Спочатку було ну, важко адаптуватися, чуже місто, да, нічого не знаєш. От. Зареєструвались тут як ВПО, посиділа я десь, може, місяць, посумувала, потім думаю, наскільки ну, можна сумувати. Життя йде. Взяла фотоапарат. І почала знову фотографувати. Для мене це не просто фотографія, це щось більше. Для мене це спогади про наші щасливі часи. Жінка мріє повернутися додому після перемоги. А чекати її вирішила в Тернополі. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, Новини, Тернопіль. Матч команд «Футбольна академія Тернополі-Буковина» з Чернівців відбувається на одному зі стадіонів міста. Це сьомий тур першого етапу Кубка дитячо-юнацької футбольної ліги України. Тернополяни грають у червоно-білій формі. Єдиний гол у цьому матчі у другому таймі забили тернополяни. У підсумку – 1-0 на користь господарів поля. Головний тренер команди «Буковина» Ю-14 Юрій Шелепницький гру прокоментував так. "Налаштовалися на важку гру. Так воно і сталося. Десь багато боротьби, багато єдиноборств. Менше було футболу, як такого. Ну, як на мене, в принципі, закономірний результат більше нічийний. Програли, забив Тернопіль, виграли, ми вітаємо команду Тернополя з перемогою. Після цієї гри команда «Футбольна академія Тернопіль-Ю-14» на першому місці у турнірній таблиці з 11 очками, розповів головний тренер команди Олександр Загородний. «В принципі хлопці установку виконували, але в перший тайм було замітно нервовість команди, десь якісь невимушені помилки робили, в принципі мали забити два хороших момента в першому таймі, не використали, що теж внесли свої корективи вже на другий тайм, але нічого, десь проявили характер боролися до кінця в моменті, забили гол. До завершення першого етапу змагань футбольної академії Тернопіль Ю-14 залишилося зіграти два матчі. Після них буде відомо, яка з п'яти команд у групі тернополян продовжить боротьбу за головну нагороду змагань, розповів Олександр Загородний. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль. Дивитися суспільне тернопіль, підписуйтеся на суспільне тернопіль у соцмережах.